היי שלום, איזה כיף שאתם איתנו בתוכנית הראשונה של הקרקס ואנחנו במקום אולי הכי קרקסי שיכול להיות אנחנו במתחם בבילון בנמל תל אביב היי אנחנו בתוכנית הראשונה שלנו ואתה מה מיוחד בתוכנית הזאת? בטח יש פה חתול יסמין מואלם! מה יסמין מואלם? רעיון עם יסמין מואלם, בבקשה! רגע, עם ישמין מואלם... רשום לי בפרומפ�טר, רעיון עם יסמין מואלם לאפנות. עוד מעט מועלם, אבל לפני, רנדנקר, שברק, אףגר, נח -נח. של שמחה גם לישמין מואלב נגיע יסמין. אבל שאלה יפה, פילוסופית. Mm -hmm. אה, אני בר, מזדהי גם מקייה פשוטה, ואת בבקשה? אה, אני שיר. עדת ומאיר. כן, כולן, אה, ואני מנחה איתך את הקרקס. איי, ישת תנועה, היא גם בגלגלה, <אז> את הסופה, ש... תודה, בר, על התחקיר. אתה גם אה, נוהג מעולה. ממעלותיי. חם סם, בואו נתחיל. כל שבוע אנחנו ניתן לכם את חמשת הרגעים שיזקו במצעד השבועי שלנו. בדין בן, ההיריון בפואר. מדובר על רגעים מכוננים. אני מעוניין לדעת. אתה תדע כבר, אבל רגע לפני, בר, okay. הגיע הרגע. לפני נועל. היי, מה קורה? איזה כיף בבית שלך. אתה יודע, כן, אני מתארחת פה קצת. מה זאת אומרת? אני פה התנחלתי אצל בן זוגי בבית. וכיף, עזור מרכז העולם. את יסמין או ג'סמין? אני יותר יסמין, מה? כן? כי נגיד ראיתי באינסטגרם אתה כמו עושה ביבי, הפך מבין ימי. תכון. באינסטגרם, כולם בין לאומיים. אני רואו מסתכלת על מה, ביבי עושה. תשבי אהבה. תשבי אהבה, ואני תתעורר, ותגעה. אה, עם כמו שעושה עם עדן. כן. אני וביבי בדואט. אני רוצה עדן קודם, אבל עדן, אם את מאזינה, בואי, אה, כן. וואו, למה אין דואט עדן בנזו כאן? זה שעה, מה זה טובה? אה, זה שאלה חשובה. יכול קוראים לי בשכונה, מלכת השושנים, כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים, רק את בנדדה, בשדרות של תל אביב, של לבפות אני עוברת כתחביב. יואו. הריינה גנדה או בידי איליש? הריינה גנדה. וואו. מפתיעה. לא נעים. מפתיעה. אבל יותר סנקה עליך, אין לך זמן לדיכרון. בדיוק, אין לי לא מעוניינת. Uh, אבל אם, אם זה היוצא שאני כאילו, שהייתי בת 16 ובדיכאון uh, כבד, אז כן, זה יכול להיות משלם <laughs> uh, ביליאליש. יש uh, תעלומות חשובות uh, לפתור, נגיד, ההשפעה uh, של החיסון הזה זניח, אבל אנחנו יתנו לבדוק איפה הזהב של יסמין מואלן. ונראה לי שיש לנו את התשובה. ומצענו את התשובה. ממש בקלות, אגב, את לא מכביעה טוב. לא מכביעה. לא משקיעה מכביע. בבדיה. אצליח כל פתוח, אצליח כל כך על השולחן. איזה את התעלומה. זה הזהב של יסמין מואלם. יסמין, תודה לך. תודה לך. תודה יסמין על הכנסת האורחים. אתה יודע מה, אני חוץ מהכנסת אורחים טובה? אותי. זה נחון כמובן. אבל חוץ מאותך, אני אוהבת תקופת מבחנים, תקופה טובה לחיות בה. אני אישית מת על מבחנים, זה מה שאני לעשות בחיים שלי. קום בבוקר, להיכנס למוד, להציר על תואר בלא אפGIN את הידה Ashir שצטברתי בחיים. לא אפGIN הידה זו יפה, אבל uh, אתה לא קדיש תתמ תודא, Ella באמת לתקדם בחיים. אז הקategorie הראשונה שלנו הי בישבילחה הסכלהת השבועה. בורשים, אל. שיר גלילי. כמובן, מדובר בקורס של אביבית בר זוהר. או כן, הרשמתי, מה בתוכנית הלימודים? אז הקורס, שמוצא במחיר שווה לכל כיס, 850 שקלים חדשים. מה, מצאתי מה לעשות עם המענק, תודה ביבי. השקעה הראויה, אז הקורס מחולק לארבעה חלקים. חלק ראשון, עושר. חשוב. חלק שני, אושר. יותר חשוב. חלק שלישי, ביטחון עצמי. כזה, אני אשמח, תודה. וחלק רבי והחשוב מכולם, זוגיות. ברוך השם יש. בסילבות של הקורס תמצאו שיעורים כגון. גברים עמידים, היכן הם נמצאים. יפה. גבר קמצן, לא בבית ספרינו. עמוק. וגם, לך עם האמת שלך ועם הלב שלך. אה, פואטי. מי שעוד החליט למנף הקריירה שלו, הוא השודד של גים קרדשי, אני מחסמו, מה שמביא אותנו לק נחזור לתחילת. באוקטובר 2016, קיימ Kardashian אvara shot ביום אקדח כשישחתה במלון מפואר בפריז. Kardashian robbed a gun point. Oh, they're gonna shoot me in the back. No Every story you've heard is bigger than you know. We're so close, we feel each other's מי שאמד מהחקירה של זה, אז באמים Ella מתעסק בחתימה סفر על הצד שלו והחוויה שלו בשטח. אלימלך קשתי, תובע את הפקת הערך הגדול בשני מיליון שקלים. כן, מה שמקנה לו את התואר, תנוח השבוע. אז גם להתנהג באלימות כלפי שומר מבוגר. דיכורה. וגם אחר כך, במקום לסט בתוצאות ולהתנצל. ולעצום בכיפור. במקום זה, לנסות להתאשר. דיכורה. קטב וגם ירשת. דיכורה. אתה רגע עם הלכורה, הוא לא התבע אותך. דיכורה. טוב, אז בואו נעבור לכאורה, לקטגוריה הבאה. לכאורה. לכאורה. אז אמיר חצרוני, רואי, אנחנו אנשים מדברים על כל יפה הבלורית והתואר. מחלותן. נזמין לבוא לשבת חתן אחד אחד. אה, גם אם תזמין את חצרוני, לשבת חתן שלך הוא לא יוכל לבוא, בגלל הערכת הסגר הוא נשאר תקוע בטורקיה. מה שמקנה לו את תואר, תופעת הלוואי של השבוע. טוב, הייתה לך ערוץ מודה עם עייפות, חום, איבוד חושטן. בדיוק שנאחורה מהיום, ביבי טס להביא את נעמייס השכר הביתה. חיישה אדוני, ראש הממשלה, אמיר חצרוני, ממתין לך עם זוודות. שעבר רחת לוקום. אוהב רחת לוקום? מאכל שאחי מתחשק לי כרגע, אחרי ספגטי טאקו מהעיקר לי. מה שמביא אותנו לקטגוריה הבאה, והמשמחת איחוד השבוע. ניקולודיו ניחד לו את הקשת המקורי של אי קארלי, ולא ב zoom. דאי לא zoom, לא סינקט, שלח לי אגף וראייה. אייחוד, ואמיתי לגמר, ואמיראנד קוס, גוב, גבר, אל מאוד מהצילומים. יש לציין שסэм לא תופיעה באייחוד, בחרה ליהנות מסיבותיה. תודה לכולנו נימנות, סэм מינט. תודה. וע"מ בשוק שלנו נוטים כי, אנחנו שניים ביקוחבהת היצירה התמופת פומולי בזווית עין, ואני פיני טאפגר, רען דנקר, מיד איתנו. תליה, אני צריך טאצ'ה בדחוף. איתנו כאן, רען דנקר ופיני טאפגר, מהשיר שלנו ומעוד הרבה דברים אחרים. תרימו לי, תרימו לי, תרימו לי, תרימות, תרימות, אין קהל, קורונה. קורונה, אני מראים לך. תמיד חשבתי שתשנה ידará. אמרתי חשבתי שתשמודים. יופי. Yo, זה חמודים אתם, גם אם לא נפגשתם. מלה. קורם קדאן ראנкер. ראנד אנкер. ראנד אנкер. לא ראיתי את המלזמה. אלוהי, אנחנו שחקנים. אנחנו שחקנים. Yo, זה חמוד. שם מוזיקה אחד לשני. פיני, איפה אתה? חזרת את השאלה. מה שלומחה? לא הייתי דתיר. תם בחלל הכל, מה קסט הזה, בקשר ש. מה? מה אני בילג זה הילדים באותו גן? עכשיו הם באותו בית ספר. הם היו באותו גן. זאת אומרת, שנים אני רואה את מה היה כל בוקר, בוקר טוב. אתם איחוד, לא איחוד? לא, לא, לא לא, גם לא, חברים, יש כל מיני לרלורים באוויר, אבל לא יודע. יבאס, אם מדינת לא תהיה, אתם תתבאסו. זה אם מדינת בלי. קשה מאוד. מהזוי. יאו. אבל לראות אתכם זה נכון. למרות שתראה, תראה איזה כימא, תראה איזה דבר, זה עושה לי רק להתגעגע כאילו כבר עכשיו. אנחנו נעשה סיתכום משלנו, אפס צפיות. תקשיב, אחי, אני לא אוריד לך אני לא אוריד לך אגב, לך ולמעיה, בת משותפת גדלה, <consistency> היום. ראיתי אותה לפני חודשיים. לא הפנתי, אתם כבר, תבינו, זה נדפק לי המוח. את אומרת לך ולמה היא הבת משותפת, אני כבר לא מבין. לא, זה הבת שאלה והבן שלי עם אותו אבל זה לא שלנו. זהו. אליה, אליה בן חגי. אליה היא גדלה. התמונה? בדיוק זה רץ השבוע ברשתות בישראל בידור. אה, באמת? של אליה? ראיתי אותה לפני חודשיים. וואו. איך גדלת? כאילו, ראיתי אותה, נגיד, לפני כמה שנים... אבא, אפשר כסף? היא אמרה לי את כרטיס השיים. מה לדברים הרגשים קרו? חתונה. אנחנו גילינו ששנינו התחתנו. יואו. יחד. לא, לא, לא, לא, לא, אני התחתתתי מזמן. וואי, איזה יופי, איך היה? איך היה? אנחנו מדהים. שאנחנו עדיין ממש שלנו. יואו, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו רוצים לתת לכם שיר, סתם, לכם שיר. ותנו קול עוד שנים. בר, שבוק להם שיר. מהשיר שלנו או בכללי? השיר שלהם. מהשיר שלהם. לא, שלנו. שלנו. לא שלך, שלנו. אם... מי אתה? מדוע יד מושתת? אוקיי. אני אשארה, אתה עושה קול? ברור, אני לא מזכות את השיר. יופי. אז סבבה. מי מושתת? לא פוגשת יד החול? אהלך, יורק אל הסלע. אילו ציפורים. אילו ציפורים, אשר עפות מעל אילו ציפורים, היו דוברות כבני אדם. נכון. ישע את אליי לנהצחנה גנה בום שב חומת סולח שבצי לתי טיימ צוקתי אליי בום בום גנה בום גופי סחר חרובד חוזר אליי ידיי אה עוד אחד נח اشير ش شارت ببركر ישون שנخي תותים? תשאיר לי אותו. בבקשה, זה אחד הזה שלנו. אבל זה שיר ג'ס. אז אל תשאיר. אז מה? מה אנחנו באיזה לא אותו? אם אתם לא יודעים, הוא עונה. הצ'אסר של התלה הנובלות ש... בישראל. אוקיי. Okay. אם אתם לא יודעים שלוש שאלות, אתם צריכים לשחרר הכל וליפול לתוך התאום. בריכת התהום. התנינים והסוף. אתה הלך לדעתך. מה שיקרה, יקרה. איזה פרי גילם נחי בקלטת הילדים של משה דת? תשאיר לקבניה. הגבנייה. הגבנייה, הגבנייה. תשובה נכונה. איזה מזל, איזה מזל. <ש> <ש> <ש> לא כמעט <הרקתי>. את עצמי. בין אלו שתי חברות קאסט. יש קשר משפחתי, קשר משפחתי כלשהו. אמיתי? אהה. ובסדרי התחרו על אני עדפת שוב. נו, נו... חמש, ארבע, תגיד את השם, נו, העצי ילד, אתה ה, אחת, נגמר, נגמר, ארבער כמובן. ליאורה ריבלין, אמא של נינה קוטלר. ונינה קוטלר. היה לי רקפת רקפת גנדיז ממש מקופצנית לא משנה מה זה אנחנו רופלים חור מקופצנית שחખોת באג'מבו כולם באג'מבו אה סיפי שרית רקפת שבית רג'י רג'י שם שלא היא שבית כן בטוח איך קוראות לדנה סניר איך הן קוראות לדנה סניר נו מי שחר ומיקי אפלבאיין לא אחד נכון אחד בן סניר לא את סניר אבל יש לו, אבל יש להם איזה שם של קוראות חמש. קרוב. ארבע, ארבע. בטאטה. שלוש. שתיים. תפוח הדרמה. אחת. חציל. קוסבור. קוסבור. קוסבור. מה נינת אמרה, אמרה לזוהר, נינת אמרה לזוהר לאט, שהיא תסכים לצאת רק אם, וזה קרה. אחרי שהיא עליו, זה <laughs> ואז הוא עשה את זה. הבנתי שפשוט אין סיכוי, ושאנחנו צריכים לסיים עם העניין הזה. אז חברים, בגדול, תודה רבה. תודה רבה רגע, שנייה רגע, טוב, הנה, רן, הנה, הנה, רן, תורא. תודה רבה, מאוד, תודה מאוד נהיה מרשים? כן, מה? נציאל לנו שיר. איזה? עכשיו תגלו. נותנת את שבי אחרייך, בלעדייך לא יכול, הבלדה שלי שלום לכל העוקבים של ישראל בידור. וגם... שרית! שלום! שריך במרצדס המקום שלה. רואה, מה העניינים? מה שומע? מה איתכם? איזה לאיזה מקום הבאתם אותי. מועדים. ממלכה. הגז. וואי. מחזירים אותי לילדות כאן. מה זה, נתקענו קצת. בשביל ילדים זה מכלל נראה לי ממלכה. איך עם הבנות בבית בקורונה, בסדר? בסדר, תשמעי, לא פשוט ליות כל הזמן בבית, אבל בסדר. משחקים, ושרים, ורוקדים, וטלוויזיה קצת, ותיזהרי לא לחטוף מכה. שרית, מה את מתכננת לנו? תוכניות, תכנות קורונה? מה אני מתכננת? כשנחזור לשגרה, וכשהכול ייגמר בעזרת השם, הופה, ואני נכנסתי בתוך זה. אני מתכננת מלא דברים, קודם כל להוציא אלבום, ואופרה חדשה, ויש עוד איזה פרויקט גדול שאני לא יכולה לדבר עליו, ‫אבל יש הרבה הרבה הפתעות. ‫או, לא יכולה לדבר עליו. ‫-כן, לא יכולה לדבר עליו. ‫וופה! ‫-וואי, מוזר. ‫אני מרגיש שחדרתי אחורה זה זה ה-C. שנים במצאון זה ה-C. ראשון. ‫הוא על המקום ראשון. ‫-תגיד לי, שרית, ‫מתי אם אתה מאחרונה שרת ‫את השיר אהבה מעבר לפינה? מה השיר הזה, אני חושבת ש... שאיתי את השיר הזה, שלוש פארמים בחיים שלי, פארם אחד באקלאה, פארם אחד בקיסריה, ובעוד זה פארם אחד ב open. טוב, אז ה פארם השלישי הייב אמשיך פה איתך. 와ו, אתם רוצים? אה? מה באמת? אה, בואו נדבר על הפנים. כן, זוכרת את המילים? בברג כן, אני אני יכתוב אותך, בואום! אבל לפני שנגיע לאהבה מעבר לפינה, לבאר יש משחק קטן בשבילך, דבר אני אומר שם של שיר, שיר שלך, ואת צריכה לשיר את הפזמון שלו. אין שום בעיה. כמו סינדרלה. אל תקרא לי שנובית כי אני לא מתנשאת, לא לוקחת כל מה שאני מוצאת. בחום של תל למסיבה של הבחור עם השיער הצבעוני היה נבן עכשיו הוא רציני יאללה לך בית המוטי יאללה לך בית המוטי שלום ותודה אקררת ואל תקשר אליי אני רונה אם תקרא לי מלמטה אני אקראה אני קצת משוגעת. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת, קצת, משוגעת, אבל קצת, קצת משוגעת, אבל לא קצת באמת קצת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב את לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. לא חשוב... אימא! נסיכה של שמחה. לא חשוב מחר... איפה אתה? נסיכה של שמחה. נראה פה, הוא נשאר שם. כן, זהו, עלה. תזיס את האגה, תזיס את האגה. נסיכה של שמחה. אני הנסיכה שתביא לך שמחה. אני הנסיכה שתלמד אותך לצחוק. תסובב אני רוצה להיכל... ואני אעזור לך. אופו! למה לי? למה לי, למה לי? רק תגיד לי, למה לי, למה לי? רק תגיד לי, מה עשית לי, מה עשית לי? שוב חוזר אותו הסרט, כך אני, איך אני, לא נרדמת. איך אני, איך ‫אחד הרעיונות הכי כיפים ‫ומדהימים שהיו לי. ‫זה כיף. ‫-אם, אנחנו עוד שנייה מתים ‫התרגשו. ‫אימא, תרשמי ותקליטי. ‫זה, חברים, קדימה, שרית חדד, ‫האבא מעבר לפינה. the show. סגיר! מה סגיר? כתוב סגיר. נכון, כתוב סגיר. בר הפשוטה על מליך, דון צוב, אתה מאמין שסיימנו? לא, עצוב לי. כרגע רק חתול ישפר לי את מצב הרוח. בבקשה. או, שלום. אז אתם מוזמנים להיות איתנו כאן בקרקס בכל יום חמישי. תגיעו, ואתם יכולים גם לבחור של ישראל בידור לפני, מה אתם רוצים שיהיה בתוכנית? ותשימו לה פולו, שיר עדס מאיר. ותשימו לה פולו. אני אין לי אינסטגרם. טוב, יאללה, ביי, בשרות טובות. מה, אתה חתול? אתה